مع بكم يا رفاق مع بكم فيديو جديد من قناة كينك اندرويد اليوم راح نجرب لعبة لعبة سابواي تحديث الأخير إذا قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الإشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد ولايك كل تعليقاتكم حلوة يا متابعين يلا نبدأ أولا آسف على مرة أخرى <تصفيق> أنا أسحب أنا أنا أسحب دائما هناك أسباب غبي غبي غبي غبية غبي غبي هناك أسباب غبية وهناك أسباب سدية لكن ليهم كم عمري عمري 65 <تصفيق> يا رب data آه صوت عادي هكذا أفضل هكذا أفضل لا لا لا مازال عاجل خلاص لا يوجد أي صوت اللعبة يلا نبدأ اووه اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب سرعت هذا الزرع ها؟ هاكذا هاكذا هذا هاكذا اه هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هاكذا هذه الاشياء هاكذا آه مازلت أتذكر مازلت، نفعله هكذا، قفز، قفز، الحين، يو انسى الموضوع انسى، واو حطمت الرقم قياسي واو واو، يا متى <hesitation> لا من هنا الى فوق. هناك اشياء غبيه ياسر هذه اللعبه لكن ساضع رابطها تحت للاسف موت موت افضل لك موت سمين Sir, sir, sir, سرى سرى سرى سرى سرى سرى سرى ياخي ياخي سرعة بسرعة يا اخي. بسرعة يا اخي. خذ لدي كثير لا لا لا لا ليس اليوم اليوم لا لا لا غبي غبية هذه لكن عادة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله من هنا من هنا من هنا أذكره هذا رائع واو عندما كنت صغير كنت أحب اني وهكر اللعبة باستعمال تطبيق تطبيق لذاك اللعبة كان أمر رائع آه يعني الآن أصبح أمر ممل. ويا مم. لا لا لا ليس اليوم ليس اليوم بس الآن تيدي تيدي تحطمت رقم قياسي واو يا الابداع حد لا عرف ما يفاهم ايه كنت صغير كنت لا أعرف واو يا ربحت واو يا الابداع, الابداع. واو.